До пункту тестування в Інженерному інституті Запорізького національного університету учасників зовнішнього незалежного оцінювання почали впускати о 9.45. За підрахунками журналістів Суспільного, о 9.50 біля навчального корпусу зібралося близько 50 осіб. Впускали учасників тестування в масках, на вході їм перевіряли температуру. <звук> Владислав Райченко навчався у медичному коледжі, а нині працює в бригаді швидкої допомоги. Хлопець розповідає, вирішив в цьому році складати ЗНО з хімії, адже планує вступати до медичного університету на спеціальність лікувальна справа. Яка професія тебе цікавить? Ким ти хочеш стати А Як ти взагалі готувався? Заміщав роботу і учобу ну, підготовку. Знання давалися добре, освоївся теж хорошо. 17-річна учасниця тестування Анастасія Прозор розповідає, складає хімію, адже планує стати біомедичним інженером чи біотехнологом. Дівчина зазначає, під час дистанційного навчання готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з цього предмету їй було нескладно. Я обожнюю хімію, це мій найулюбленіший предмет. Також я брала участь у олімпіадах. Та я хочу зв'язати своє життя із хімією. Мабуть, мені було навіть легше, тому що не потрібно було постійно ходити до школи. Я навчалася вдома, не витрачала час на дорогу до школи, тобто і навчалася з вчителями, Ну, по чи буде тобі складно здавати зима в масці? Досить так складно, тому що я ще в окулярах і вони запотівають. Хочу поступити на хірурга. У мене всі були, всі хотіли поступити на доктора, але не було змоги. А я хотіла продовжити. На що розраховуєш на платне? Чи все ж таки Якщо температура учасника перевищує 37,2 градуси. І він не має медичних протипоказань або медичних підтверджень, що у нього температура може бути і вища, і це є нормою, то він не допускається до пункту тестування. Йому пропонується одразу звернутися до медичної установи, для того, щоб взяти довідку і мати шанс здати додаткову сесію. Соціальна дистанція в корпусі, намагаємося її також зробити і на вулиці, але ви бачите, що сьогодні несприятлива погода, учасники все одно намагаються кубку збиратися для того, щоб зігрітися. А як дітей розсаджуєте? Дітей розсаджуємо стандартно, з дотриманням метр двадцять між учасниками в аудиторіях. За словами уповноваженого Українського центру оцінювання якості освіти Романа Шумади, хімія користується меншою популярністю серед учасників складання ЗНО. Ми маємо сьогодні вмотивованих дійсно учасників, тому що це, ну, дійсно їм потрібно для того, щоб вступити до закладів вищої освіти, скоріше за все, ще більшість це Медичні заклади, які потребують дуже високих балів, 150 і вище, для того, щоб потрапити на омрійну спеціальність. Щороку, сказати, що щороку на точні науки у нас... Невелика популярність. Фізика, хімія. Я це кажу не лише тому, що я виконую функцію повноваженого, я ще є завідувачем обласного науково-методичного центру моніторингових досліджень якості освіти, тому можу порівняти. Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії у інженерному інституті ЗНУ завершилося о 14.30. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.